تخرج ملازم ضابط وهيبه كحيلان حمد بالفخر والمجد يا حي من منال من وعود نوعود نداره رفيع الشان على كتفه نجوم النواب ستذهالا صفر خلق الشعر والابداع والوزن والقفاز حفلان Do عز الحمل من عادته زومي اشتاله وابوها الكفو عبد العزيز ووسع الطهر يحيى كابرة <تصفيق> مسجلة كبرة القلب لهم يشهد التاريخ من ماضي الازمان